У зв'язку з бойовими подіями, які сталися на території нашої країни, неможливо було отримати, доставити цей вантаж до міста Запоріжжя у зв'язку з загрозою. Тому для того, аби ці лікарські засоби потрапили до міста Запоріжжя, керівництво звернулося до волонтерів волонтерського центру «Паляниця», аби доправити цей вантаж до міста Запоріжжя. Вони відгукнулися з радістю». На власному транспорті із Запоріжжя до Києва за медикаментами відправився Роман Левада. Чоловік розповідає, незважаючи на ризики, погодився допомогти одразу. «Я просто ну, на все навіть не звертав уваги, для того, що, ну, ми всі розуміємо, ми кожен день бачимо, як люди до нас звертаються, що їм потрібно, не тільки по медикаментах, а й дітям по памперсах, і по їді, і по всьому, то все ну, так наглядно видно, що ти від цього нікуди не дінешся, ти навіть вже не думаєш ні про свій автомобіль, ні про своє життя. Ти от думаєш, як допомогти, щоб нам всім вижити, щоб ми перебороли ворога». До Києва Роман Левада прямував вже з вантажом – допомога для київських військових. Каже, шлях до столиці був непростий, через що виникла затримка. Я взагалі ну, не планував ночувати в Києві. Я мав одразу до комендарської години виїхати з Києва, я думав, дорозі десь заночую. А так попало, що я тільки десь у сьомій годині тільки до Дарнисі добрався. Коли я поїхав, я трохи вже стемніло. Я ніхто нічого не світиться, під'їхав під міст і орієнтація пропала, бо навігація не спрацювала і я не знаю, куди мені їхати. І виключив світло, включив аварійку, включив світло в салоні і став чекати на тих, хто або військові, або поліція, щоб до мене під'їхали, і далі мені допомогли в моїй ситуації. Так вони Буквально швидко зреагували, під'їхали, розпитали, чого, що і допомогли до блокпоста доїхати. А далі мене блокпост до людей поселив на ніч переночувати. Загалом дорога тривала півтори доби, каже Роман Левада. Усі ліки були передані на підстанції швидкої допомоги Запорізької області. Новини на Суспільному. Запоріжжя.